З вами Андрей, сегодня я буду снимать его там. Вот, я буду вам рассказывать про секретки. Так, где-то машина, вот. Тепер машиною. Первибираємо вузол Так тут пишемо. АДЖ. Ой. АДЖ. Дженсі. Ждаемся тоже, заходим и идем. Так, стой, стой, теперь тоже, а нет, тут не нажимать. Тут надо писать, а тут что-то Так, идем до дома. Да что, до дома? Едем думаю, там, де можна зіспавнити. Їхати, бо вчаю телепортую. Ну, народе тупа. Опять повторються. з машиною. Ем. Що ж, може так. Ну, а машина де? Ну, у нас же его значит. Ну, чуть-чуть я ту выберу. Так, выбираем от его день. Так, свою мистер Машину я забудь Так, тут бассейн мне сюда не трепет. Так, заходим сюда. Пойдем дальше сюда Бачите? Прошу. И попробуем нажимать Вот на эту вот дверь Нажимать мышку Чичленности вот. Зайшли сюда И вы проходите в секретную кустына Ну то секретно, чем она это. Непонятно. Почему она тут? Вот так вот. Тут есть еще. Непонятно. А вот тут есть кнопка. Кнопка. Кнопка. Это было я вам все показала тут. Теперь... Та у нас Тепер ми їдемо. М -м -м -м, куди ж ми їдемо? Тихо усі кращі Короче. Так, мені не треба того Хто мою машину перевернув? Отак, От і дві три машин. Я їду сам Я їду сам, як непонятно Все, я поїхав Всем пока-пока. Ну, не всем пока-пока. Я той кажу. Просто. Так. Мы домой. Ну, до угу. ну, заправки. Роттон Робби. Называется заправка. Это гнылый Робби. Вот. Нет, не заправка. Тут є одна секретка Роттенробі Бачите тут? Тож написано Роттенробі Роттен І букви перевернуті Як хрести І такий самий Хрест на В нас на там тому Ну На там ті штуці Приходимо сюди, і в нас тут бункер Хочу показати вам о, тут, в бункері, секретку Заходите сюди І у вас тут повна... не, не красота, короче Заходите назад сюди О, бачите? Подивіться Бачите, який у мене значок? І тут значок такий самий, адженсі Початок, як ми сюда зашли, тут вже є одне зелене. Тут все поножима. Не має бути не поножиння, але тут все. Такое має бути. Ось вот такі у нас пункт. Тобто Тут Тут такі сподівники Ну не сюди, а я виходив на педі страшно Бачите, Роттен робіє Де моя машина? Ах, мені треба ближче мою машину за е, сюди залазимо і їдемо на ту на кладбище. ну там де могили. Там де люди поховані. Там, напевно, там чи не там? Ну, мені не важливо. Мені зробили А я що ферму тут може зробити ну, Але ферму нам не треба Для того секретки нам ферми не треба Значить то не тут Значить то в там ту сторону треба було поїхати Але машина така не файна та закрийся О, все, закрились. Так, їдемо mm -hmm. сюди Накрошо, там є не останнє відео, там де я е, займався з ліцем Треба, що весь суддіо був вірусом, а тепер він не вірусом. Я ще раз не цю, да, заїхав. О, він мене підтолкнув. А, точно, тож я його підтолкнув. Під... Підтолкнув я його, і кажу, що тут він мене підтолкнув. Що тут? Ой, не знаю, що тут. Ходимо сюди, їдемо туди, от могили. могилі. Подивіться, ну подивіться. Ну як це? Ну як це так можна зробити? а Айме Роте. Він сам помер и okay, тут же я могила на кого-то а йо а Секьюрити. Так? Напевно так. Так, секьюрити. Не да, я чекаю. И мне ничего не сделали. Так, тут почекаю. Пошел. Що не сделали. Что я не сделал? Ничего не сделали. Ничего не сделали. И пошел туда, туда, туди туда, туда, туда, туда, туда, туда, туда, зробив тебе сделал тут грим. You'll be next. Тых таких. Вилки. Так читаем. У нас Вот так. Слажишь. Так, кто будет? Нам Так ну. тут Но остальные документы Пишутся, ну и такой Не Точно не? Так, как вы Так I'm gonna go in the code. This one. What Ось вот. так. І все. Напишемо, і все добре. Ми... Дякую. Третье. Так що ми делаємо так. Дякуємо їву. Любу якусь їву. Любу при... Ну, нелюбу, прилюбу. беремо, ставимо її сюди. І куди сюди Просто беремо і ми дорогу чекаємо. І вона охотала. Я тут дивився на колеги, барать. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Всім пока-пока Я покажу не, ви самі повірєте, як то зробити і якщо у вас то було це, то ви зробили все правильно. всем пока-пока!